نمشي خف نرجع، شعلت باش نفكر واش نقطع، مابغيتش نملا هادشي بالدراع، حس ما داير بيا واحد لا ظما، سمعنا ولاد السوق فين كلشي كيتباع، غير تريندي كيدوخ، بجرو كيتباع، سيري في كتوب وبراش براج كطباع، جني راسو كيف الريح تام العافية في, في مقبرة الأحلام مشا مخافوضو، يلا يا ولاد طايحات دابا نهودو، هاد لافيرا فوت مشي لها اللي نهالك اتماده ما تدورشينا اروح بها التقادة مادنكوصر ميشي تتقى حياتيش كتقادة دياللي عمله غايف فنصد غير كاتب مارا بو مطعي والله ما لا فيما بقالقه مادو في ما طاوز ملو ماشي في كتوبه اي خافو ملو وينا مكتوبة كل شي مدرج وكل شي مكاسي انا عبلا اصي طالب الزوبة للموط بخطوات مزروبة غي <تصفيق> كارات طالبان بارابول مقون درامازول انا يم غير غي من تعمول شطان لان نيفو لازم تسني تنازول او فاك اتي فاك نحل ميتا دون عمرك تكبر إلا السيستم تبقى ميغدول شديتها ليا في السول كيونسني غير الكول اصاحبي راك ماشي صاحبي ماشي حاسد راسي انا حسبي ماشي حافظ طريقي هذا اللعبي مش راقي بمديهم خبات ذهبي قاتل شي احس من اللي خلني تاعبي انا اللي قادر نجمد خلك تقدم فحس من برشا وتيناكبي وشدكارا كانت كادو دابا قدر تقول لي كاتب مارابو مطعي والله ما مهدو متاهد لا فيما بقلقو رو القلبك حال ما مهدو سايك شي لي قاسي بلي وطاسي فتنبو يمسي وحفظ بدل اي خلوبة خراو اسمال في كتوبة يخافو مالو ولا لا مكتوبة كل شي مترج وكل شي مكسي انا عبل عسي طلب التوبة بليموت بخطوات مزروبة